Ситуація на Бахмутському напрямку продовжує бути критична. Це постійні бойові зіткнення, постійні стрілкові зіткнення, постійні артилерійські дуелі. І те, що зараз відбувається, там певною чинною напруження, тому що ворог вже фактично це гарматне м'ясо шле там, толпами. Я не можу це сказати, назвати загонами чи відділеннями чи бойовими бойовим вони просто шниряють, вибачте на слові, по посадкам і е, намагаються якось штурмувати наші позиції. Вони є фактично просто як місцені в ті які стрилюють спочатку з мінометів, а вже як ті, хто добирається до наших посадок, до наших позицій, до наших сіл або укріплень на Бахмутському напрямку, то вони вже стають, це вже там відбуваються стрілкові дуелі з... Перестрілки і доволі часто, тобто, ледве декілька разів на добу, там, кожні 3-4 години ці стріли, ну, от, власне, наші бійці відбувають ці атаки і, і кладуть просто пачками цих негідників. Але е я б не хотів, щоб ми складали враження недооцінки, ворог, недооцінки ворога, адже ворог сильний і, е і в нього дуже велика перевага, як і в артилерії, так і в живій силі. Ем, от напередодні в одному із інтерв'ю для закордонних ЗМІ ем, е, пан Буданов е, зазначив, що немає таких впевнених просувань з однієї, ні з іншої е, сторони, і це все обумовлено погодною ситуацією, тому що непроходимість практично, все погрязло о, болота. Яка техніка може допомогти нашим військовим? От зараз мовиться про, можливо, передачу «Леопардів-2». Ми бачили їх проходимість. Це дійсно дуже серйозний танк, який може долати такі бар'єри багнюки. Чи є вже у нас така зброя, яка потроху може пересуватися у багнюці у таких умовах? Тому що зима взагалі виглядає доволі теплою, неочікувано. Насправді, дуже, я скажу, дуже важка ситуація по проходимості. Я дуже перепрошую, там мені треба закінчувати. Буквально пару хвилин відповідати. Так, будь ласка, Так, да, відповідаю на ваше запитання. Проходимості ситуація з дорогами дуже складна, але в першу чергу, якщо говорити про бахмутський напрямок, ми маємо знати, що. Е ми маємо в першу чергу перемолоти основну критичну масу ворожої піхоти, ворожих одноразових солдатів, тому що пріоритетом є збереження життя кожного українського солдата. І тоді вже там, думати про контрнаступальні дії на Бахмутському, на Східному фронті Донецької області. Немає сенсу йти в атаку на ворога, який переважає в кількості артилерії, в кількості бронетехніки, в кількості піхоти. Причому, якщо говорити про піхоту, то таке враження, що у них необхідність, Обмежений ресурс тих найманців, зеків і мобіків.